سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی و دوستان ما در شبکه سروتیار عصر همگی به خیر، امیدوارم که ایام به کام باشی این روزها و حسابی هم از این بازار خوب کریپتوکارنسی استفاده برده باشید خب خب من چند ای سب کنم که تعداد دوستان به بالغ بر 100 نفر برسه و تا قبل از اینکه بخوایم وارد کلاس درسمون بشیم این یه سمینار دو ساعت است که توی این دو ساعت قراره که ما با هم خیلی چیزای مختلفی رو مرور کنیم قبل از اینکه وارد کلاس بشیم ازتون خواهش می‌کنم تیم کلاس من فرصت اینو نمیکنم که تمام پیام های شما رو بخونم سوالات رو جواب بدم به همین خاطر سوالات رو بذاریم در پایان کلاس چرا چون در وسط دوره شاید مطالبی رو من گفتم که ابهام شما هم برطرف شد اگر به ای رسیدیم که امکان این وجود نداشت که سوالات رو به طور کامل جواب بدیم حالا من جلسه گریخته موارد پاسخ خواهم داد با هم هماهنگ میکنیم یک لایو اینستاگرام که اون تو من در خدمتون خواهم بود این از پس سبک کاریمون یعنی سوالات رو اجازه بدین در آخر دوره باش چون من اینجا خیلی سخت میتونم حالا اگه فارسی بنویسین چون این فون ها با هم ریزه سخت خوندنش باید فینگلیش بنویسین یه مقداری مشکل پیدا میکنین به هر حال تا جایی که امکان داشتش با ساخ سوالات رو خواهم داد. مشکلی در حین کلاس از جمله صدا تصویر اگر قطع شدین از شبکه رفتین بیرون دوباره لاگین بکنید و جای هیچ نگرانی نیست. این ویدیو ضبط میشه و بلافاصله بعد از کلاس شما میتونید به صورت آنلاین دوباره این رو مشاهده بفرمایید ضمن این فکر می کنم هم آماده باشه که بتونیم این رو شما حت دانلودش هم بکنید توی کلاس من منابع مختلفی رو بهتون اشاره می کنم خواهش می کنم که یادداشت برداری کنید لیست لینک هایی که میذارم اینجا را آقا مهندس حسینی پشتیبان محترم ای سمینار برای ما تو همین قسمت وب لینک دو که بالای همین قسمتی که شما دارین چت میکنید قرار خواهد داد یک سری فایل من در قسمت فایل دو قرار دادم که مربوط به یکیش پریزنتیشن کلاس یکی دوتاش یک سری مستندی که برای این جلسه احتیاج داریم حتما اونا رو دانلود بکنید و بعدا بهش بپردازید خب هیچ چیزی خریدنی نیست اینجا همه محتوای این کلاس و این دو ساعت کلاسی که با هم داریم رایگان هست چه این ویدیو باشه چه لینکایی که بهتون میدم حتی یه سری لینک هم بهتون میدم که تخفیف خوب توش داره میتونید ازش استفاده کنید میتونم از جاهای دیگه انتخاب کنید خب رفتیم بالای 100 نفر کلاس رو شروع کنیم من مطمئن هستم که خب آدم هایی که این موقع روز اومدن توی همچین سمیناری شرکت بکنن و از هم مهمتر این موقع سال با این ترافیک شلوغی که از نظر کاری وجود داره حتماً حتماً دنبال یه گین خوب هستن و میخوان یه اتفاق خوب برای خودشون رقم بزنن و بهتون این نویدو میدم که از جای خوبی شروع کردید من مدت زیادیه که در حوزه کریپتوکارنسی اصلا کلا بازارهای مالی فعال هستم شاید اسم ثروتیار به گوشتون خورده باشه تقریبا از 15 سال پیش در حوزه بازار سرمایه فعال بودیم با همراه دوستانمون و وبسایتی به نام سروتیار داشتیم تو حوزه سیگنال خرید و فروش بود و کلی ابزارهای مختلف بازارهای مالی به این که چند سالی هست حدود 5 سالی هم هست که در حوزه کریپتوکارنسی وارد شدم و خب این بازار رو جذابتر از بازارهای دیگه دیدم چه از نظر درآمدی چه از نظر استفاده از ابزارهای مالی متعدد و هر چی جلوتر رفتم به اون علاقمندتر شدم تا اینکه چند وقتی هستش که تصمیم گرفتم که کلاس رو به صورت حضوری و ویبیناری تشکیل بدم خب خود موضوع کرونا باعث شد که به قول معروف این ها به صورت ارتباطای از راه دور باشه و در نظر داشته باشه که خب به هر حال اینها مواردیه که کمک میکنه که ما بتونیم ارتباط موثرتر تر و طولانی تری با هم داشته باشیم ضمناً در حوزه آموزش من تقریبا یک سالی هستش که ویدیوهای آموزشی رایگان هم تهیه کردم در کانال یوتیوب گذاشتم که اینجا هم براتون به اشتراک میذارم و از اونها میتونید به عنوان ابزارهای کمک آموزشی استفاده کنید سالهای قبل هم بحث راهندازی کانال اس رو در سایت آپارات داشتم بالغ بر هزار عدد ویدیو الان در کانال آپارات به اشتراک گذاشته شده همه این مواردی که خدمتتون گفتم رایگان هست و شما میتونید به راحتی از این خدمات استفاده کنید خیلی چیز سختی نیست شما میتونید هم دانلود کنید اون ویدیوها رو هم میتونید که به قول آنلاین هم نگاه بکنید این هزار عدد ویدیو تمام چمخم بازار سرمایه رو داره میگه از جمله یک مجموعه زیادی در حوزه تحلیل تکنیکال قسمتی از این ویدیوها من خودم تهیه کردم صدای من هم روی ویدیو ضبط شده و اینکه بقیه هم دسترنج بقیه دوستان هست فقط من گردآوری کردم و همه این به صورت رایگان توی اینترنت و حالا به صورت خاص توی آپارات بوده که فقط من اینجا جمع آوری کردم و اشتراک گذاشتم و کلا هم رایگانه میتونیم دانلود کنید و به دفعات ازش نگاه کنید حالا من در ادامه کلاس دونه دونه این لینک ها رو به شما میدم خب میخوام ببینم که مشکلی برای صدا تصویر که ندارن دوستان بسیار هم عالی ببینم چند نفر شما درگیر بازار سرمایه بودین دوستانی که درگیر بازار سرمایه بودن یه دونه مثبت بفرستن من امکان اینه ندارم الان میکروفون دوستان رو باز بکنم چون تعدادمونم زیاده یه مقدار سخت میشه ماشاءالله ماشاءالله ما, شالله ما شالله همه میبینم که همه درگیر بازار سرمایه بودین سهمایه قلوم خریدین و ایشالله همه تونم سود کردین دیگه <تصفيق> آلیه آلیه اینشالله که پورتفاهای سبز و خوبی داشته باشین من درک میکنم این بازار یه اتفاق عجیبی توش افتاد و خیلی ها متضرر شدن خیلی هم زرنگ بودن زود از بازار خارج شدن یا رفتن تو فاز نوسانگیری و ارتباط های خوبی داشتن یه چیز همین اول کار بهتون بگم اگر در بین دوستانی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن آنلاین اگر این آنلاین منو میبینید کسی هست که فکر میکنه از بازار کریپتو میتونه یه شبه میلیاردر بشه همین الان کلاس کنه بره بیرون. این بازار شرایط خاص رو داره. ما توی بازار بورس یه دامن نوسان پنج درصدی داریم یه حجم مبنا داریم یه ناظر داریم سهم باز میشه بسته میشه باتل میشه تو کریپتو همچین چیزی رو اصلا ندارید شما. تو بازار کریپتو چیزی به نام ناظر نداریم ما همه ما نوسان نوسانگیرن، همه نهنگن مانیپولیشن به معنای دستکاری در قیمت بسیار زیاده اما عمق بازار فوق العاده زیاد الان بالغ بر یک تریلیون دلار ارزش مارکت کپ کریپتوکارنسیه که حدود 60 درصدش هم اصلا در اختیار بیت کوینه پس در نظر داشته باشم که یه همچین بازاری یه صبری میخواد بلدی میخواد تکنیک باید بلد باشین دونه دونه اینا رو میرییم جلو من بهتون اشاره می‌کنم، هینت هم بهتون میدم. ببینید توی بازار کریپتو انواع تحلیل رو یاد میگیرید شما عالیه اما یه تحلیلی، خب همه تحلیل تکنیکال شنیدن را دست همه هم هست چون اینجا بازار بزرگ عمقش هم زیاده جامع میل میکنه به سمت نرمال بودن پس تکنیکال روش جواب میده من بهتون نقاطی رو نشون میدم که تکنیکال جواب نمیدهد تکنیکال لازم، شرط لازم هست اما به هیچ عنوان کافی نیست کافی چیه؟ تا انتهای کلاس ما من همراه باشید بهتون اون قسمت کافی رو بهتون خواهم گفت یه تیکهی هم دارم برای اونایی که یه ذره میخوان از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کنن یعنی یه مقداری به قول مروز ذهن باستری دارن میخوان که گین بهتری از بازار بگیرن، روند رو بهتر تشخیص بدن و توی اون تکنیکی که در آخر کلاس خواهم گفت، دوستانی که تو بازار کریپتو کار میکردن، تو بازار بورس تهران کار میکردن بر اساس این مدلی که من میگم سیگنال خروج رو آخر برج دو گرفتن. شما اوایل خرداد تا یه 15 روزی 20 روزی بازار خوب بود خوبم میفروختن فروختن سفار هم خوب میدادن هر روزم سهم میرفت بالا کسی هم حاضر نبود بفروشه که یه دفعه قفل شد تا امروز هم میبینیم شده سوهان روح یه ذره میره بالا یه ذره میاد پایین دلار میره بالا یه دو روز بالا بعد دوباره میاد پایین بعد همه چی هم رخته است شما الان با این تصمیمی که گرفتی که فقط بیای گوش کنی نه اینکه بیای تو بازار کریپتو گوش کنی اتفاق بزرگی برات افتاده اول از همه این که شما یه آدمی شدین که توی بازار بورس که یک پلتفرم خوب یاد گرفتین با یه بازار بین بازار پر ریسکی آشنا شدین حالا میخوایم توی بازار طراز اول دنیا کار کنی. شما با اون بگرند بازار سرمایه من بهتون قول میدم موفق خواهید بود اما برای موفق احتیاج به یک سری کارهای هست که سر نخاش اینجا بهتون میدم شما دوستان یه سری هستن که ترجیح میدن که برن سر کلاس حضوری بشینن. یه سری ترجیح میدن که کتاب بخونن. پکیج و بسته آموزشی بخرن، دانلود کنن، بخونن، ببینن، یادداشت برداری کنن. یه سری حاضرن که برن مثلا چه میدونن یه معلم خصوصی بگیرن، در چند جلسه همه این داستان و کپسولی بهشون بده، زیپ بده، برن آن زیپش بکنن تا یاد بگیرن. یه سری هم هستن به هر دلیلی دوست ندارن هزینه بکنن. و من درک میکنم این مسئله رو و برای همه این چند تا گروه سلوشن دارم ادامه کلاس ما هم بریم خب احتمال خیلی زیاد وقتی داشتین ثبت نام میکردین با این حداقل دیدین سر کلاسی که میخوایم بریم بشینید دیگه من محمد رزا مباشر فرستم دانش آنفخته رشته مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت سنتی و رشته مهندسی سنتی دانشگاه آزاد تهران شمال نامه من در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه مالی رفتاری و تأثیر پذیری اون در صندوق های سرمایه بازار بورس تهران بوده مربوط به 11-12 سال پیش هم هست و از همون موقع من به موضوع behavioral finance یا مالی رفتاری بسیار علاقمند شدم که جذابیت های ادا... موضوع رو در ادامه بهتون میگم خودده دو 15 ساله در بازار سرمایه فعال هستم حالا به صورت مستقیم اکثرا بوده یا به صورت گردانی. بحث مقالات مختلفی هم در حوزه کریپتوکارنسی و کلا بازار سرمایه و بازارهای مالی داشتم یه تعدادش اینجا لینک گذاشتم روی این پرزنتشنی که اینجا براتون گذاشتم این بغلم تو فایل دو هست میتونید دانلود کنید ازش استفاده کنید بعداً سابقه به عنوان معلم در دانشگاه علوم اقتصادی که الان مرج شده با دانشگاه خارازمین تدریس داشتم و دور های مختلف س تاصد اعارزهای دیجیتال و آشنایی با بازار سرمایه و کلی هم ویدیو آن بالا برای تا ویدیو آموزشی رایگان هم در یوتیوب برای شما به اشتراک گذاشتم که میتونید ازش استفاده کنید. این شماره تلفن منه ص 9۷ یا 7 س شارده. برای من میتونید پیام بذارید تکس یا پیام صوتی بذارید در اولین فرصتی که برسم همه پیام ها رو پاسخ میدم شاید امکانت تماس تلفنی برام وجود نداشته باشه به خاطر تعداد بسیار زیاد تماس و خواهش می کنم برای من پیام بذارید حتما پاسخ میدم مشکلی پیدا شده برای واتساپ هم واقعا هم نمیدونم چی کارش بکنم بلاک هم کرده نمیذاره پیام بفرستم یا جواب کسی رو بدم حالا امیدوارم که حلش براتون ایمیل زدم و توی اسلایدی که الان شما میبینید زیر عکس من شماره تلفن هست 0937 3747014 خب این سمینار هم گفتم شما توی این داستان امروز که الان 7 و 15 دقیقه هست یاد میگیری چجوری بیت کوین بخری بفروشی کلی هم بکدور بهت یاد میدم که اگه بچه زرنگ باشی بیت رو از اینجا بخری ببری به این صرافی ها بفروشی یه دونه پشتک بزنی روش یه گینی بگیری یا نه از اونا بخری بیاری اینجا بفروشی یا اگه مثلا دیدی اینجا یه سری ارزای نیست یا کمه بری، از او خارجیه بخری بیاری اینجا بفروشی یا این هزار تا راه اینجوری به ادیاد میدم که حالا یه تیکه ای از این موارد به آربیتراج هم ازش یاد میشه این توی این دوره خب که گفتم این قرار, قرار انجام بشه هدفمون هم که شما رو توانمند بکنم جهت حضور در بازارهای بین المللی و پیش نیاز این داستان فقط و فقط علاقه است من در چند ترم گذشته که یه دوره ای رو با یونسکو در ایران برگزار میکردم به همت مؤسسه یونیتک دانشجویی داشتم که برای من پیام گذاشت که استاد من اصلا تا الان هیچ فعالیت در بازار مالی نداشتم اینم خیلی اتفاقی دیدم شنیدم بیت کوین خوب اومدم واقعش من ترسیدم <تصفح> این دانشجو جلسه دوم بیت خرید اتفاقاً عددار هم دارم این جلسه اولی که من با اینا داشتم بذارید بخونم عددار رو دقیق دقیقاً اینجا دارم براتون میکنم ارزش روز یک واحد بیتکوین در تاریخی که این کلاس با یونسکا داشت برگزار میشد چهارصد و میلیون تومان بود الان چنده؟ قیمت بیت کوین الان چنده دوستان که اومدن سر این کلاس نگاه کردند بله یک و 300 یک و 400صد و جالب. براتون بگم که مشتری هستش میاد میگه من 100 تا میخوام 20 تا میخوام 50 تا میخوام میدونید با این عدت میشه 100 میلیارد تومن بعد کسی که میخواد بفروشه هر چی به فروش ماینر ماینره هرچی هست بهش که ذعی میزنم میگم آقا یه مشتری صد تایی هست مثلا 100 میلیارد تومن میشه. چقدرش ریزشه؟ میگه هیچی من حاضر نیستم یه یه تخفیف بدم روش چرا میگه همین الان همین سطح هایی که تو می من تو بازار آبش میکنم و جالب و چند روز پیش یه خبری من خوندم میگه که تعداد زیادی از سرمایه گذار تو بازار سرمایه اومدن سمت بازار کریپتو و جالبتر اینکه که منابع مالی خوبیرم با خودشون آوردن. و حال من همیشه این این حرف من نیست و من اینو روخانی میکنم عملا عملاً برای شما. بزرگان اقتصاد میگن پول ترسوعه میره جایی که براش امنیت وجود داشته باشه. میاد تو بازار کریپتو چرا چون تا جایی که بازار کریپتو رشد کنه فردا اگه این بازار خراب شد منم میرم رو بازار نفت و انرژی، میرم رو بحث طلا، میام میرم رو کامودیتی های دیگه کار کنم، میرم تو فارکس کار کنم. میام اگه بازار بورس خودمون عالی شد که اینجا که دیگه عالیه. میام همینجیشو می کنم کار کردم. پس ما هیچ عقده و با بازار کریپتو نمیبنیم تا زمانی که بازده میده ازش بازش رو میگیرن زمانی که بازار کرد میخواست اصلاح کنه خداحافظ شما بهت میگم امروز که از کجا میتونیم باهاش دست محکم بدیم و وایس این پاش ازش گینمون بگیریم متاسفانه ما ایرونی ها خیلی از این بازار عقب موندیم خیلی عقب موندیم و دلیلش هم اینه که واقعا نمیدونم ماها دیر جنبیدیم اونایی که زرنگتر از ما بودن خیلی سریتر رفتن خبر ندادن نمیدونم ولی میخواییم که فاصله عقب رو مو جبران کنیم مهارتهایی تو این دوره و یک سری دوره من به شما معرفی میکنم توی این کلاس امروز که اگر دوست داشتی میتونی بیاید سر کلاس بشینید گوش کنی نه راشو بهت یاد میدم برو از تو اینترنت پیدا کن هیچ چیزی هم ازت اضافه تر نمیخوام همش هم رایگان گذاشتم نه تنها من هر دوره آموزشی که داره برگزار میشه بهت پکیج میفروشه سی دی میفروشه کلاس آنلاین مثل من داره برگزار میکنه کلاس آفلاین برگزار میکنه کلاس حضوری و خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میکنه همه اطلاعاتش تو اینترنت هست همونا رو میگیره میخونه و چون یه بار مسیر رو رفته ارتباطای اینا رو میدونه دقیقا چه جوریه. شبا دو هفته ای میرسونه سر نقطه‌ای که باید برسی. یه یه سری هم آدم هستن میگن نمی‌خوایم هزینه کنیم. سرعت یادگیریمون هم خوبه. زودتر از اون دو هفته میرسیم. ای والله دارن اینا. ولی یه سری هم هستن که میرن تو این هزار توی اینترنت گم میشن. و خب فرصت بازار ده از دست, دست مینه. بازار کریپتوکارنسی 7 در 24، فارکس نیستش هم به یشم نداشته باشه. بورس نیست پنجشنبه به جمعه تعطیل باشه از بورس نیست که هشت و نیم شروع بشه 12 ونی خدا افس شما تعطیل هفت در چهار زمانی که خوابیدی چینیا دارن یعنی قبل اینکه ما اخاویدی داشتیم چینی‌ها حمله کردن سمت خرید و فروش هندی‌ها شروع کردن یه دو چقدر هندی یک میلیارد و چقدن هندی‌ها یک میلیارد 300 یک میلیارد 700 فکر جمع این دو تا نصف کره زمین میشه امریکایی یا جالب براتون بگم یه سری ارزای هست که به دلیل اینکه یه محدودیت قانونی دارن اینا نمیتونن بخرن میان سراغ صرافی روسی میرن تو اونا میگردن دنبال خرید و فروش اینا. میدونه دیگه یه کیف پول توی شبکه بلاکچین اصلا کسی به کسی نیست میدونن توش چقدره ولی نمیدونن مال کیه؟ میتونن حدس بزنن ولی با سعی خطا تو این دوره من بهت و کل این سایکلی که میتونی با من بگذرونی چه کلاس رو بیا چه؟ این تیکهای منابع رایگانی که بهت دارم آدرس میدم و بری شما یک مهارتی یاد میگیری که هر جای دنیا از هواپیما اومدی پایین تو باز کردی گذاشتی کاره. مهارت کار کردن در بازار المللی رو پیدا میکنی درآمد دلاری خواهی داشت. به هر منم دارم تو این جامعه زندگی میکنم میفهمم به هر حال هزینه‌های زندگی چجوریه و چه اتفاقاتی افتاده و چه شهریاتی بر ما هاچم هست. لذا پس درآمد دلاری داشتن یکی از بهترین فرصتاست ضمناً اینا هم بهتون بگم تا الان از ایرانی ها فعلا برای خرید و فروشی بیت کوین مالیات نگرفتن هر جای دیگه دنیا که نگاه بکنید مالیات داره یه چند روز پیش داشتم یه خبری می‌خونم تو آفریقای جنوبی میگه باید اعلام کنید و اظهار کنید و اگر نکنید حکمش زندانه این آقای ایلان ماسک همه می‌شناسن درسته بله، بله، این مصبته خیلی حس خوبیه اونایی که اوکیان بیلان ماسک رو اون به علاوه رو بزنن بیان بالا زمنا بازار بوز هشت تا نه پیشکشایشه 9 شوره بازاره دیدم یه پیامی این وسط ها بود این آقای ایلان ماسک به دلیل اون ازهاری که باید میکرد در خصوص خرید کوین برای تسلا چه اتفاقی افتاد؟ این بابا تا گفت یعنی تایم ما ایرونی ها همه خواب بودن صبح بلند شدن دیدن یا حسین شیشه هزار دلار رفت فلان تیه صحبت آدم تاثیر گذاری یا دوج کوین ترکوند بعد اومد ولش کرد افتاد پایین حالا بهتون میگم این تاثیر گذاری اینا چه باید بهش دقت کرد از بین این همه کوین یه چیز فکر میکنم چه تعداد کوین و توکن تو بازار کریپتوکارنسی وجود داره ما بیت بیتکوین رو میشناسیم، اتر رو میشناسیم، ریپل رو میشناسیم، کاردانر رو میشناسیم، مونرور رو میشناسیم. حستون چقدره؟ 500 تا 5000 تا 1000 تا 7000 تا 8000 تا 8000 تا 1300 تا 5000 50 تا بالای 6000 تا 2000 تا 70 تا و 7000 تا یه فکر میکنم همچین یه دست رو اینتر گرفته ها. درست گفتین بالغ بر هشت هزار کوئن و توکن تو بازاره بالغ بر هشت هزار کوئن و توکین جوری من اینا رو بیردم کدوم ها بهتره؟ این خودش مهارته همه این کوین و توکین رو بذاریم و میریم این بر سرق او ها همه با عرضه اولیه سهام آشنا هستن دیگه ارز اولیه دیدن چیه دیگه درسته ها رو بزنید ارز اولیه سهام میدونید چیه در شرکت کردین که بهش میگن چی آی پی او عالیه این آی او یعنی ارز اولیه سهام تو بازار هم هست بهش میگن آی سی او Initial Coin Offering عرض اولیه سکه وای وای اون روزایی که مثلا این کوین های چند هزار دلاری یا چند دلاری مثلا هزار تاشو میخریدی یه دلار. از بین اینا کدومو برم شکار کنم ایردراب چیه؟ ایردراب که میدونید اگر هم نمیدونی امروز بهتون میگم اوستای ایردراپ همین بچه های هندی هن. شما بالا تو یوتیوب اصلا هندی‌ها غبزه کردن ای داره. دارن نمی‌دونم چه جوری دارن روی این بهشون میگن ایج راب هانتر شکارچیه ایج راب یه سری کیف پول بهتون میگم و بعد انشالله در دوره در مختلف اگر دوست داشتین میایم انواع کیف پول رو می بینیم کیف پول درست ایجاد بکنیم توی این کیف پول چجوری میتونیم منابع مالیمون رو جابجا بکنیم و وقص علا هازا خرد و بس ال حذا خرید فروش هم که دیگه قطعا یاد میگیریم. من به غیر از این دوره دو ساعتی که با هم داریم دو تا دوره جداگانه دارم که سرفصلاش اینجا نوشتم یه سفت تااست دارم که بحث زنجیره بلو رو میگم کامل. و توی این دوره‌ای که امروز با هم میگذاریم بعضی از اون‌ها رو جسته گریخته گذاشتم تو سرفصلمون که بتونیم ازش استفاده کنیم. 14 سرفصل میشه در دو گروه همونطور که می‌بینید یک زنجیره که تا نه روشای کلاهبرداران و ارزهای دیجیتال در دوره پیشرفته تحلیل و معامله‌گری حرفه‌ای از آشنایی با های معاملاتی میگم تا مالی رفتاری، روانشناسی معاملات و شاخص‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین به‌غیر از فاکتورهای تکنیکال تکنیکال شرط لازم هست اما کافی نیست و کلی مطلب دیگه قبل از اینکه برید درگیر بازارشی یه خواهشی ازتون دارم از همین امشب که شما گوگل بکنی بزنی یه چیزی در مورد مثلا بزنی بیت کوین مثلا دنبال بیت کوین دنبال فری بیت کوین دیدی همه دنبال چیز مفتیان بزنیام جزون ترنداست بالاه. هشتگش هم قوی هشتگ ورزشیه. اما مطمئن با شما بالاخره در دام یک ای از این سایتای میفتی که از منابع کامپیوترت، لپتاپت، گوشیت. اگر مسئولیتی در یه شرکتی داری یا شر... صاحب شرکتی هستی این اتفاق تو شرکتت داره میفته. گوشاتو باز کن، چشاتو ببین. چشاتو بشور قشن ببین چه خبره اون تو. این اتفاق به دفعات افتاده. اول از همه روی سیستم شخصی خودت یک افزونه ماینر بلاک تو گوگل کرومت بزن. تو فایرفاکس همین مسیر آپشن پرایوسی کاستم کریپتو ماینر رو تیکشو بزن که اجازه ندی این سایت هایی که پشتش اومده یک سری کد نوشته که از وقتی بهش وارد میشی از منابع کامپیوتری و سخت استفاده کنه برای ماین کردن. حداقل اینجوری بلاکش کولی مفتی به کسی نتی. و دقت داشته باشین بهتون حمله میشه چون میدونن این آدمی که اومده سراغ بیت کوین شاید یه کیف پولی هم روی لپتاپش داشته باشه یا الان نداره بعدن ایجاد بکنه پس یه آنتی ویروس ها حتما خوبی یه لایسنس دار مثل کاسپرسکي که میتونید ریالی هم تهیه بکنی حتما روی کامپیوترتون رو نصب بکنید که اتفاق بدی براتون نیفته. نمونه‌های بسیار بسیار زیادی من دارم براتون تعریف کنم که طرف در حد چند تا بیت آدمای معمولی در حد چند تا بیت کوین از دست دادن که وقتی بیت کوین در فروردین سال جاری یعنی فروردین 99 حدود 80 تا 90 میلیون تومان قیمتش بود الان شده یک و 300 طرف اشتباه کرده منابش رو از دست داده ازش زدن بردن بحث زنجیره بلوک هست این سرفصل کلی من در دوره های تکمیلیمه اما قسمتی را ازش میخوام با هم مرور کنیم و بعد برم سراغ یک اکانتی درست بکنم توی صرافی توی اون صرافی من به شما یک لینکی میدم به واسطه آلا سابق فعالیتی که من با اونجا داشتم حالا ارتباطی که هست 10 درصد تخفیف تو خرید تو کارمز خرید داری 10 درصد توی کارمز تخفیف داری و هیچ اصراری هم ندارم با این صرافی کار کنید فقط به عنوان آزمایشی و نمونه دارم توی کلاس درسش میدم و بعد میتونید شما هم فقط ببینید بد حال با هر صرافی که دوست داشتید کار کنید دلیل انتخاب هم من بهتون خواهم گفت مستندش همین بغل تو قسمت فایل 2 گذاشتم میتونید اونجا ببینید دوستان از این معادله 4 5 3 4 4 مساوی 16 چه حسی داره دوستان از این شکل و این مادر این شکل رو که میدونین این عکس من از اگر دوستانی که وست فیلم ویست و سریال ویست رو دیده باشن این بیانگر یک شبکه تو در تو بود دیگه کسی به نظرتون این پنج به اضافه، سه به اضافه، چهار به اضافه، چهار چیز خاصی رو به ذهنتون متواتر میکنه؟ بله، بله آقای روح الله اون هزار تو دقیقا درست اشاره کردی معلوم سریال دیدینا امیدوارم که تا رفتین رفته این دیگه دو. آخر که نداره، فکر می کنم همچنان دارم میسازنش. این این تو، این هزارتو چیه؟ آفرین، آفرین، یه جوابای های صحیح این ها داره میاد یک جواب های صحیح وسط داره میاد بله این 140 یک, نفری که الان 140 یک نفری که آنلاین هستن توقع دارم همه بیان توی مبایز شرکت کنن پنج سال دبستان خوندی سه سال راه راهنمایی خوندی، میشه هشت هشتو چهار، چهار سال دبیرستان میشه، دوازده به اضافه چهار میشه، شونزده یه دو هم روش خوندن بعضیا میشه هیچده یه پنجم پشتش رفتن بیست و سه سال از عمرمون رو صرف آموزش هایی کردیم که امروزی که روبروی هم نشستیم بعضی از اون فرمولا اسم درس ها یادمون نیست مباحثی یاد گرفتیم که شاید توی زندگی عادی و روزمره ما خیلی به درد نمیخورد و نمیخوره مباحثی رو از کنارش مثل آب خوردن رد شدیم که امروز که من دارم با شما کلاس برگزار میکنم وقتی میام از ذریب همبستگی میگم از پیرسون توضیح میدم عرض شود که شارپ ریشیو رو میام مطرح میکنم کسی که فوق لیسانس هم خونده یادش نیست هستن. و واقعا این خطرناک ترین اتفاقی بوده که تو زندگیمون افتاده 16 سال از زندگیمون گذاشتیم مطالبی یاد گرفتیم که لازم بوده ولی کافی نبوده ولی تو این 16 سال یه سال زمان نذاشتیم یه ترم به ما آموزش حوزه سرمایه گذاری و مالی ندادن من دانشگاه علوم اقتصادی درس دادم هم داشتم 5 سالم اونجا تدریس داشتم بغیر از سر کلاس من هیچ کلاس دیگه این به این نحوه ورود تو بازار سرمایه را نگفته بودم میانه یک و دو پاس میکرد اگه پاس میکردی انگار نصف مسیر رو رفته حسابداری یک و دو نمیدونم مالی یک فلان بهما اما وقتی که می اومده این بابا میخواست بیا تو بازار بوس اصلا چیزی نمیدونست تجر... یعنی یه کسی نیومده تجربه معامله گری رو بهش منتقل کنه و خدا رو بعد از اون تعداد زیادی از دانشجوهای من به واسطه علاقه که من داشتم و این رو سری کلاسم بیش از برنامه توضیح می وارد این بازار شده. و متاسفانين این, حاک... این داستان حاکم بر کل دنیا. جالب براتون بگم من زمانی که داشتم دوره ای رو با یونسکو برگزار می‌کردم اه... توی اون دوره یه تیکه کلیپی به من دادن که این کلیپو گذاشتم توی صفحه اینستاگرامم. الان آدرس صفحه اینستاگرامم اینجا می‌نویسم. که توی اون داش میگفت چی؟ میگفت سازمان ملل میگه اگر ما بتونیم اه... روی اه... توانمندی مالی دانش مالی و درک مالی مردم توی دنیا کار کنیم و اون رو افزایش بدیم به صورت مستقیم طول دوره عمر و کیفیت زندگی اونها رو افزایش خواهیم داد و این رو به عنوان یونسکو به عنوان سرفصل خودش به تمام دفاترش در سراسر دنیا ابلاغ کرده و بهشون گفته کارهای انجام بدین که بتونید منتج بشه به این داستان کار بزرگی ها ببینید پس این مسئله من نیستش که اومدم نظام قدیم خوندم نظام جدید خوندم حالا الان هم نصفش که کرووناس همه تو خونه بود در رو دیوار همه بچه ها می تو کوچه خیابون دارن بسکتبال وازی بازی میکنن بازی مثلا کسی من نمیم واقعا چه جوری درس خوونن مسالا. و این تیکه تیکه مهمیه ببینید داستان زنجیره بلوک که فار مدل فارسی بلاک چین هست و اینجا هم یاداشت کردم بلاک چین ینی زننجره بلوک بلبل زنجیره هم که همون چین میشه، این محلی از طلاقی سیاست اقتصاد و تکنولوژی چین و اندوستان دارن روی پلتفرمی کار میکنن که پاسپورت سلامت برای مردم خودشون درست کنن اگر این آدم مثلا دوچار بیماری عفونی هست اجازه ندن که وارد مترو بشه وارد سینما بشه یه جاهایی که چیزهای عمومیه یا اگر توی یه جاهایی های ریسک احتمال مثلا ابتلا به یه سری ویروس ها زیاد باشه آدم‌ها که از نظر بونیه جسمی مشکلی دارن یا بحث گیر و گرفتی توی دی ان ای به قول وجود داره اجازه ندن بیان اون تو که مبادا مبتلا بشن خب این دیتا رو چه جمع می‌کنه چه جوری میخواد به اشتراک بذاره چه جوری می‌خواد کنترل کنه پس نقطه تلاقی سیاست اقتصاد و تکنولوژی شد بلاک چین اینترنت سال 1994 به وجود اومد بلاکچین 2008 کاری که اینترنت و ایمیل به صورت خاص پست الکترونیک با اداره پست انجام داد بلاک امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنین اینو از من یادگار داشته باشید با سیستم مالی که حالا منظورم همون سیستم بانکی هست و سیستم بازار سرمایه خواهد کرد مستاقش رو بهتون میگم ساتوشی ناکاموتو که معلوم نیست آدم شرکت نفر تیم کلی هم ابهام روش وجود داره کسی بوده که اومده تو حوزه کریپتوکارنسی و به صورت خاص رو بلاک چین کوین بیت کوین رو به وجود آورده این اولین نقطه بوده برای شروع فعالیت و سامانه ثبت داده و گزارش اثر در میان اعضای شبکه است دفتر کل توضیح شده رو بهش میگن چی دیستریبیوتد لجر بش هم مخفف میگن این شده زنجیره ای که اینها به هم وصل هستن نوت ها هر ای از این شما فرض کنید که توی همون ساختمونی که دارین زندگی می‌کنی یا محل کارتون همه اون کامپیوترها اومدن به با یه, یه توپولوژی همبندی به قول معروف وصل شدن به سرور شرکت حالا بلاکچین هم اینجوری فرض کن ارتباط همه این کامپیوتراست ولی چیزی به نام سرور مرکزی وجود نداره همه اینا خودشون یه سرورن و همهشون هم همزمان با همه در ارتباطن و این مزیت بلاکچینه که باعث شده که روش تقلب به برسه دستگاری در محتوا به برسه تو همین کشورهای دوست و برادری که در دورور جغرافی های کشور عزیزمون هستن ترکیه امسال پول دیجیتالش را میدازه چین را انداخ امارات متحده عربی که میخواد خودشو تبدیل کنه به هاب فناوری بلاکچین در خاورمیانه کلی کار قشنگ انجام داده ثبت اسناد رو برده رو داره میبره اون ویزاش رو داره میبره اون و اصلا یه اتفاقات عجیبی داره میفته و سرعت زنجیره بلوک و هم داستان بلاکچین فوق بالا هست برای توسعه خدمات بریم جلوتر اینقدر این بحث شیرینه که من چهار ساعتم حرف بزنم خودم دلم آروم نمیگیره بازم محتوا وجود داره هشام به اون توانمندی استخراج میگن دفتر کل توضیح شده سازمانی هم داریم Distributed Ledger Organization کلا چین یه سیستمیه که گفتم همه این کامپیوترها را و هم دیگه بست شدن سیستمیه برای ذخیره و گزارشتهی که بر روی یک یا چند سرور و دیتابیس متمرکز نیست بلکه به صورت توزیع شده در کل شبکه است یعنی تمام اون اطلاعاتی که شما الان رو کامپیوتر خودت داری انگار رو کامپیوتر بغل و بالعکس اطلاعات اونا هم سیستم تو هست و این اون مزیت این بلاکچینه هست بریم جلوتر ببینیم مفهوم چیه و قابل استفاده در جاهایی که نقش ترت پارتی توش زیاده یعنی بلاکچین جایی میاد وسط که ترت پارتی یعنی یه عامل شخص سوم شخص سوم حقیقی یا حقوقی یک شرکت سالسی وجود داره که داره خدمات میده ببینید توی حوزه بلاکچین این جریان اتفاق میفته نگاه کنید سمت راست سمت چپ چپ تصویر سنترलाइजد network. این همین حالتیه که شما توی محله کارتون دارین یا دارین مثلا تو دانشگاهتون همچین همچنین فضایی وجود داره اما وقتی که دفتر کارتون متمرکز مثلا یه دفتر اینجا دارین یه دفتر اصفهان دارین تبریز دارین دوبه ای دارین آنکارا دارین یه همچین شکلی میشه شکل وسط یعنی دیسنترالایز نتورک اما تو حوضه بلاکچین میشه دیستریبیوتد نتورک یعنی همه با هم در ارتباطن بریم یه که فیلم ببینیم با هم و دوباره برگردیم دوستان همونطور که گفتم اه من اه پایان کلاس به سوالاتتون کامل پاسخ هم داد، ضمنان با هم همه همی هم میکنیم که یه لایو اینستاگرام هم بریم اگه نتونستیم همه چی رو همون لحظه جمع جورش بکنیم من اینو بازش بکنم سری، من توی کلاسام از یک سری ویدیو های آموزشی استفاده میکنم که این ویدیو های آموزشی امروز فناوری که بلکچین محبوبیت زیادی پیدا کرده یه لحظه، یه لحظه. اما بلکچین چیه؟ چطور کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو حل میکنه؟ و چطور میشه ازش استفاده کرد؟ همونطور که از اسمش پیداست بلکچین به زنجیره از بلکا گفته میشه که اطلاعاتی رو در بردارد. این تکنیک برای اولین بار در سال 1991 توسط گروهی از پژوهشگران شرطه شد و بر براست به منظور زمانبندی اسناد دیجیتال به وجود آمد تا دیگه امکان تغییر تاریخ و یا بردن در اونها وجود نداشته بشه. چیزی شبیه به یک دفتر اسناد رسمی که البته تا سال 2009 که ساتوشی ناکاموتو بیت کوین رو به وجود آورد خیلی کاربرد نداشت. حالا بلکچین یک دفتر کل توضیح شده است که کاملا برای همه قابل دسترسه. بلکچین ویژگی جالبی داره وقتی یک سری از داده ها در اون ذخیره و ثبت میشن تغییر دادنشون اصلا کار آسانی نیست بیدقیقا یک بلاک رو بررسی کنیم هر بلاک شامل یک سری داده هش بلک و هش بلک قبلیه دادگاه های ذخیره شده به نوع بلاکچین وستگی دارند برای نمونه بلاکچین بیت کوین جزئیاتی رو در بالای هر سخیره میکنه از جمله مشخصات فرستنده و گیرنده به علاوی میزان سکه های مبادله شده همچنین هر بلاکی یک هش داره هش برای بلاک بیشتر اثر انگشت برای آدم هاست هش رویت بلاک و کل محتویاتش رو تعیین میکنه و همواره منحصر به فرده درست مثل اثر انگشت. وقتی یک بلک به بود میاد، هشتون بلک محاسبه میشه. هر گونه تغییر در بلک، هشت رو تغییر میده. به باره دیگه یک سری چیزها در بلک با اسمشان هشت تغییر کنه هشت ابزار کربنی و مفیدی برای تشخیص تغییرات در بلکه. اگر اثر انگشت یک بلک تغییر کنه اون بلک دیگه بلکی سابق نیست. آن سر سی که در بلک ثقل میشه، هشت بلک قبله. که در ایجاد زنجیره از بلاک ها موثره و همین تکنیک باعث میشه که یک بلاک چین تا حد زیادی امن باشه. بذارید با یک مثال براتون توضیح بدم. ما در اینجا یک زنجیره از سه بلاک داریم. همطور که در تصویر مشاهده میکنید هر بلاک شامل یک هش و هش بلاک قبل. از این رو بلاک شماره 3 به بلاک شماره 2 مربوطه و بلاک شماره 2 به بلاک شماره 1. حالا بلک اولی یک مقدار خواستره چون بلک قبل از اون وجود نداره اسمش رو میذاریم بلک اولیه یا جنسیس اگر بلک دوم دست کاری بشه هشان بلک هم متقابلا تغییر میکنه و هیچ کدوم از بلک های بعدی معتبر نیستن چون دیگه هشی که از بلک قبل به دستشون میرسه معتبر نیست از این رو اگر یکی از بلک ها کچکترین تغییری کنه تمام بلک های بعد از اون نامتبر میشن اما برای جلوگیری از دستکاری فقط استفاده از هش کافی نیست. امروزه کامپیوترها خیلی سریعند و میتونند در هر ثانیه صدها هزار هش رو محاسبه کنند. بنابراین، امکان تغییر یک بلاک و محاسبه هش تمام بلاکهای زنجیره به برای معتبر شدن مجدد یک بلاکچین وجود داره. پس برای جلوگیری از این مشکل، بلاکچین از سیستم اثبات انجام کار استفاده میکنه. که با وجود اون بلاک با سرعت کمتری شکل می گیرن مثلا در مورد بیت کوین لازم برای اثبات انجام کار و افزودن یک بلاک جدید به زنجیره نزدیک به ده دیقف طول میکشه این مکانیزم از دستکاری رو خیلی سخت یا تقریبا غیر ممکن میکنه چون اگر که یک بلاک دستکاری بشه لازمی که فریند زمان برای اثبات انجام کار برای تمام بلاک بعد از اون مجددا انجام بشه. از این رو امنیت بلکچین به این بستگی داره که تا چه حد از هش کردن و مکانیزم اثبات انجام کار خوب استفاده میشه یک عامل مهم دیگه هم در حفظ امنیت بلکچین نقش داره شبکه بلکچین توضیح شده است و به جای استفاده از یک نهاد متمرکز برای کنترل زنجیره از یک شبکه همتا به همتا استفاده میکنه که همه میتونن به اون ملحق بشن. وقتی یک نفر به این شبکه اضافه میشه، یک کپی کامل از بلاکچین در اختیارش قرار میگیره. این گره یا نود میتونه با استفاده از این کپی، صحت اطلاعات دریافت شده رو تأیید کنه. حالا میریم سراغ اینکه با تولید یه بلاک جدید چه اتفاقی می‌افته؟ های جدید به نوت های حاضر در شبکه فرستاده میشن. سپس هر نود برای اطمینان از عدم دستکاری، صحت بلاک رو بررسی میکنه. وقتی همه چیز بررسی شد هر نت بلاک بررسی شده را به بلکچین خودش اضافه میکنه. همه یه روی این شبکه یک توافق رو شکل میدن که کدوم بلک ها معتبرترند و کدوم ها نه. بلاکهایی که دستکاری شده بشن با توافق همه رد میشن. بنابراین اگر کسی بخواد یک بلک رو روی بلکچین دستگاری دستکاری کنه باید تمام بلکهای های دیگر رو هم با فرایند زمان برای اثبات انجام کار تغییر بده. و کنترل بیش از 50 درصد این شبکه یه همتا به همتا رو به دست بگیره اون موقع این بلاک حق شده دیه مورد تایده. پس میشه گفت که تقلبای اینچانینی تقریباً غیر ممکنن بلکچین مدام در حال تغییر و تحوله توسعه قراردات های حوشمند از جمله تحولاتی که به تازگی رخ داده. این قراردات ها برنامه های ساده هستن که روی بلکچین ذخیره شدن و میتونن طبق شرایطی خاص برای تبادل خودکار کوین ها مورد استفاده قرار بگیرن. فناوری بلاک چین به سرعت توجه عموم مردم رو به خودش جلب کرد. خیلی زود بقیه متوجه شدن که این فناوری میتونه در زمینه‌های مختلف دیگه‌ای مثل ذخیره سوابق پزشکی، ایجاد یک دفتر ثبت اسناد رسمی دیجیتال و جامعه مالیات استفاده بشه. برای کسب اطلاعات خوب همونطور که دیدین یه توضیح کلی در مورد بلاکچین داد و گفت این داستان از چه قراره و اینکه ما چه جوری حالا ازش میتونیم سرویس بگیریم و اتفاقاتی که روی این بستر میفته کاربرد های اون مثلا روی اسناد پزشکی، املاک و مستقلات چقدر اهمیت داره و اه جلوگیری از دستکاری در این اطلاعات چقدر مشکلاتی که این روزها آدما باش مواجه هستن رو به حداقل میرسونه یه داستانی داریم به نام پول فیات پول فیات میدونین چیه؟ اونایی که میدونن مثبت رو بزنند اونهایی که نمیدونن منفی رو بزنن. این 144 و نفر دوست عزیی که سر کلاس وجود دارین ببینم چی کار مثبت منفی، مثبت منفی همه بزنن همه شرکت کنن لطفا. پول فیات چیست؟ اونایی که میدونن مثبت اونایی که نمیدونن منفی بزنن هیچ اتفاق هم نمی صدای من میاد دوستان صدای من راحت می صدای من میاد صدای من میاد من احساس میکنم کنم سیستم کند شده چه اینجوری شد دادایی من دارن دوستان من نمیدونم چرا صفحه من خیلی کند شده و هیچ اکسالعمال دیرم از بقیه دوستان توی صفحه نمیبینم آ یوسفی عزیز آیی حسینی جناب آی حسینی پشتیبان عزیز چرا صفحه به حالت هنگ در اومده من میکروفونم غیر فعال شده فکر میکنم با بعضی موقعا پیش میادین این اتفاقات توی کلاس های و خب جز شیرینی های این کلاس فکر میکنن دوستان صدای من اگر میشنون یه عکس عملی نشون بدن آیه حسینی اگر صدای من میشنونی با موبایل من تماس بگیریم ببینیم این مشکل رو چجور کنیم سلام خوب هستین. من الان سیستمم نه اصلا سیستمم انگار هنگ کرده و بستمش یه بار دیگه بیام خب یه بار دیگه بزنم به چرخه اوپن اپلیکیشن رو بزنم درست دیگه ببینید من اومدم تو روم فقط نمی‌دونم چرا فکر کنم اومدم تو رو بسیار عالی ممنون متشکر فقط هنوز صفحه باز نشده آها اور آه... شد الان دیگه بسیار خوب باشه باشه ممنون متشکر مرسی خب دوستان الان صدای منو میشنون دوستان صدای منو میشنون الان بله ببخشید و... من یه لحظه هنگ کرده بود دیگه اگه این آقای حسینی نباشه ما غیر میفتیم دیگه خیلی ممنون و چکه. پس رسیدیم این نقطه که اکثر دوستان پول فیاتو می دونستن چیه و حالا من توضیح بدم برای اینکه جریان از چه قراره ببینید اصلا خود داستان پول چیه پول برای مبادله است از این سال پیشم به وجود اومده و زمانی که پول وارد مبادلات تجاری شد خیلی از مشکلاتی که مربوط به مبادلات کالی به کالی بود میمانن کالا میدادن موقع رو میدادن میدادن خدمات فلان میگرفته و سرویس های اینجوری میدادن راحت کرد اما یه اتفاقی بعدش میفته این که این پوله دست کیه؟ دست خدمتون عرض شود که یه سری آدم خاصی دیگه قدرته چندتا تا کارکرد داره پول اول براتون بگم کارکرد اول پول اینه که وسیله برای مبادله است که همه میدونیم و, و... کارکرد دومش شمارندگی اونه یعنی ارزش کالا رو مشخص میکنه مثلا ارزش این موسی که دست منه آریاله و این آریاله تعداد اون واحد اون پوله پس شمارندگی هم داره مورد سوم اینه که زخی... اه... یه روشی برای ذخیره ارزشه یعنی اگر مثلا کالای فاسد یه طرف شیر میخواد بفروشه نمیتونه گرهش داره حالا تا یه هفته بفروشش تا مشتری حالا بیاد پیدا یه کسی که میاد میتونه اینو پیشخرید بکنه یا اینکه مثلا یه شرکت بزرگتری بخره اینا رو این عملاً چیه برای سازی ارزش مورد استفاده می قرار میگیره برغم این برق اینجور و اینا هم جز این موارد هستن و در نهایت روشی برای پرداخت های آتی مثل خرید اقتصادی فروش های اقتصادی که به شما انجام میشه یه ماشین رو لیزینگی می خی. روی چه تعی بر پرداخته داری بر اساس یک واحد پول که اینها چهار کاربود واحد پول هست در جاهای مختلف هم خب بر حال یه چیزایی توی نظریه‌های های مختلف اقتصادی بهش اضافه میشه کم میشه. اما این، داستان کار کرده پول چجوری به وجود اومد؟ گفتن این پوله که خودش به... خودی ارزشی که نداره یه کاغذه، یه سکه است اونی که سکه بود خوب بود اونی که کاغذ شد گفتن پشتوانش چی بذاریم؟ یه ارز عرض با ارزش بذاریم یک ارز عرض با ارزش بهش اضافه کنیم یعنی چی؟ بیام یک مثلا تلا بذاریم پشتش نقره بذاریم سکه ها قدیمی دیدیم حالا یه سری هم 5 تومانی 10 تومانی اگه از گذشته داشته باشین دو،, دو تومانی یریالی دولیالی این دایرهه بغلش دیدین بغل سکه شیارایی داشت به این اون شیار این خود اون سکه خودش وزنی ارزش داشت معادل همون عدد که روش نوشته شده بود بعد یه سری می اومدن چیکار می‌کردن اینو می تراشیدنش از اون تراشیدن ها که انجام شده بود می اومدن مثلا آب می‌کردن و این قلش استفاده می‌کردن لذا اون خطا رو گذاشتن که نتونن این دایره رو کمش بکنن حالا این کلکی بود که اون موقع انجام میشد و بعد این با معروف آنتی کلکی که بهش زدن جلوش گرفتن اما بعدها اومد پول کاغذی که بهش میگیم پول فیات، پول بیارزش، پول بدون پشتوانه، پول فیات، پول بدون پشتوانه ایجاد شد قبتر از اون چهجوری بود دلار پشتوانش طلا بود ولی این آقای نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده یه کلای بزرگ سر کل دنیا گذاشت اومد چی گفت گفتش که آقا همه این حرفه که میزنید درسته دمتونام گیر ولی من اه... تا الان پشتوانه دلار طلا بوده ولی از امروز دیگه نیست چون معادل اون همه میمادن طلاهاشون اه... میدادن دلار می‌گرفتن بعد از یه جایی بعد اه... اینا اومدن دلار بیش از حد چاپ کردند و این اتفاقی بود که افتاد و در نهایت در 1970 یعنی دقیقا سال 1971 تو نشست بریتون وودز بعد از جنگ جهانی دوم دیکسون اومد دب کرد گفت آقا دیگه از اینجا به بد نیست این یک جواب برای کسایی که به شما بعد از این کلاس میگن که این بیتکوین پشفانهش چیه اه، و اه، اصلا پشفانه داره نه بیتکوین پشفانه ندارد کوین جز تنها دارایی های صد دارایی با ارزش دنیاست که نه مدیر عامل داره نه دفتر مرکزی داره نه شرکت داره نه پرسونل داره نه از جای وام گرفته نه به قول بروف تحت یک قانون یا حمایت خاصی در دنیا قرار گرفته بلکه از ارتباط و تعهد و خدمت رو نرشوند که مقبولیتی که خود سرمایه سرمایه‌گذاراش بهش میدن به این قیمت چند هزار دلاری رسیده. و این نشونه خیلی خوبیه یک شرکتی که هیچ کدوم از اینا رو نداره جز 100 دا... حالا میگم شرکت یک دارایی که هیچ کدوم از اینا رو نداره به معنی یک دارایی با ارزش در دنیا شناخته شده. و ارزش هم دارن استفاده میکنه و فقط پشتوانش اعتماده. اگر کسی پرسید اعتماده؟ خب تو که چه اعتماد کردی دیدین که آدمایی که مثلا دنبال اینن که سوالات ذهنی جوابش جوابشو پیدا کنند با یه روش از بالا به پایین دنبال اینا هستن نه من جواب اینجور آدما رو سعی میکنم مثل خودشون بدن شما هم همین کارو کنید تو الان دلار با ارزشه دیگه آره بهش اینجوری باید جواب بدی بهش اطمینان داری دیگه آره دیگه تکون میخوره بریم تو این میدونا نگاه کنین صرافیایی که هستن ملت جلوی صف کشیده. بهش داری دیگه یه خورده این پامپام می میکنه در نهایت میگه آره دیگه بقالی سر هم دلار رو میشنسه و پشتوانش چیه؟ اگه گفت طلا که همون به نظر من با گله بزننی تو پاش این آدم یعنی هیچی نمیدونه اگه گفت آره میدونم طلا بوده بعد تو بیر... بیرتون بود دیکسون اومد همچین کلکی زد و پیچون و در رفت پش خب این دلارم که هیچ پشتوانه ای نداره تو چه جوری بهش اطمینان می‌کنی؟ می و جوابش اینه پول فیات و پول فیات چون در اختیار اصلا کلان کانسپت پولا پولای فیات در اختیار دولت‌هاست و کسی دیگه غیر از اونها نمیتونه چاپ بکنه در نتیجه هرچی چاپ کردن کردن دیگه حالا این ارزش شما مثلا اگه چل سال پیشو نگاه کنی پنجاه سال پیشو سی سال پیشو ده سال پیشو نگاه بکنی ارزش ریال چقدر کم شده؟ طب... یعنی ارزش خریدی که مثلا شما با 100 هزار تومان اگه می‌رفتین تو این فروشگاه زنجیره‌ای 200 تومن میراتیم می یه سبد پر خرید می‌کردی الان بری فکر میکنم مثلا دو تا شامپو می‌تونی بخری یه دونه شامپو میتونی بخری بعد جالب براتون میکرد. این فقط برای ما اتفاق نیفتاده و برای تمام دنیاست دهه 1970 که این رفیقمون همچین کلکی به دنیا زد دو دلار اون موقع معادل 100 دلار الان ارزش توانه خرید داره پس این در سراسر سر دنیا افت... اتفاق افتاده برای ما فقط نیست علتش هم مشخصه اما راهکارش چیه راهکارش اینه که این ارزایی که رو بلاک چین اومده اصلا مدیریتش با کسی نیست کسی نمیتونه مدیریت کنه اینو قانون نمیتونه براش واسط کنه بیت کوین 21 میلیون استخراج میشه به نظر حسّتون چیه فکر کنید تا الان چند میلیونش استخراج شده <تص> بیت کوین تا الان از 21 میلیون چقدرش استخراج شده؟ 10 میلیون، 8 میلیون، 18 میلیون، 6 میلیون، 5 میلیون، 80 میلیون بابا کلش 21 میلیونه. سوالی 19 میلیون، 20 میلیون، 13 میلیون، 18 و 3 آفرین. 18 بیشتر بودو. آفرین دقیقاً، آفرین. بالغ بر 18 و میلیون بیت کوین، 18 میلیون 600 هزار بیت کوین استخراج شده از 21 میلیون یعنی کمتر از 2.5 میلیون دیگه برای 7 میلیارد جمعیت کره زمین بیت کوین باقی مونده به همین خاطر که میگن اگر کسی 0.228 BTC داشته باشه میتونه تو 1 درصد ریچست دنیا قرار بگیره یعنی اگر شما حدود 200 میلیون بخرید در مثلا چند سال آینده جز ثروتمندان دنیا قرار می گیرید پیش بینی های قیمت بیت کوین الان که فهمیدیم حدود 50000 دلار هر قیمت هر واحد بیت کوینه تا پایان سال 2021 -20 -20. 150 اینا هزار منظورشونه دیگه 150 دلار که قطعا نیست اگه بشه خیلی خوب ما هم می خریم 500 هزار تا بابا خیلی آدم واهیلن یه میلیون آفر دنبال همین آقای فرهاد حسنی بودن گرفتمش پیداش کردم آقای فرهاد حسنی یه جایزه پیش من داری اگه جواب این سوال منو درست بدی یعنی یه تخفیف ویژه بهت میدم آقای حسنی کوشی رفت اگر جواب سوال منو درست بدی چه میگن یه میلیون و چرا میگن یه میلیون اگر اوکی میکروفونتو باست کنن یه ملیونیه کو آقای حسنی از فرهاد حسنی دوست عزیز جایزه از رگ گردن به شما نزدیک تره رایز هندو بزن بغل اون بالا رایز هندو بزن من بهت اکسپت میکنم توضیح بده که چرا میگی یه میلیون میشه بیت کوین خوفه کنم امکانش نیست براشون این کار کنه. دوست دیگه اگه کسی دیگه میتونه توضیح بده که چرا میگن بیت میتونه یه میلیون بشه، یک میلیون دلار. و تا چه این اتفاق میفته؟ میکروف... رایس هند بزنه. همین بالا بغل لاتیز. اولی نفر که بیاد جوابش درست باشه من بهش یه تخفیف توپم میدم. بریم. گوشی. بزنه دیگه هیچ نیست؟ من نمیتونم پیامارو بخونم. مت... خیلی زیاد داره زیره هم میاد. خب اپروف کیوان اومدی بالا میکروفونت بازه سلام استاد سلام باشه. فکر می‌کنم بر اساس تعداد بیت کوینی که وجود داره و مردم دنیا میگن 20 28 اینطوری میشه منو من حد زدم آها بسیار خب برای اینکه بر اساس تعداد بیت کوینی که وجود داره و تعداد مردم دنیا میگن که قیمت بیتفونی میزار میشه آکه، okay, okay. آکه یه خورده کامل تر بگیم ممنون ازت اگر میکروفونتو ببندید که اگر نفر دیگه ای میخواد جواب بده من در خدمتشون باشم اگر نه خودم توضیح بده خب اپ... یکیشون اپروف کنم بذارید خانم نگار رضایی اصل میکروفونتونو باز کردم به خاطر اینکه که کلن 7 میلیون نفر دوست ای میلیون هفت میلیارد هفت میلیارد نفر و این مقدار استخارجش توی سال دوزار و سدی دو چهه همین ارزشش بالا دیگه ای درسته چجری رسیدن به بیس هر چهار سال اون هاپینگی ام. که میخوردش و نسلی شد نفر پیش بینی شده بود که توی اون سال دیگه پر کمتر از 25 و میرسه یا یه همچین چیزی خوب. بله بله درسته, بله بله درسته. خب من یه باید به فامیلیه شماره بپرسم خانم من توضیح بدم اصلا من توضیح بدم خواهش میکنم بفرمی این خانومی که جواب داد رفت این زمانی میرسه الله والسلام میکنن خدمتتون سلامت باشین سلام وخاسته باشه درن خدمتون این زمانی میرسه که استخراج بیت کوین دیگه به پایان برسه دیگه این بیت کوین وارد معاملات بشه اون پایان استخراجش رسید بیتکوین ممکن است کمیتش به یک میلیون دلار هم برسه درست، البته جواب صحیح تر... پایان ممنون ما خب اگر دوستان میکروفوناشونو هاشون رو ببندن که من اینور نویز نداشته باشم ممنون میشم جوابو شنیدیم. جواب رو شنیدیم صحیح تر جوابی که ارائه شد این بود که با توجه به هافینگا نصف شدن استخراج پاداش کوین این باعث میشه که ارزه کمترش تو بازار هر چی هم میریم جراتر دیدین دیگه تعداد چیزها هم ارزاها هم به حد اقل میرسه حتی نقطه‌ای رو اشاره کرده بودن که به خاطر این ببخشید من همینا رو دارم دیزیبل میکنم میکروفونا رو که نویز نیفته روی وایسمو خب جواب خانم حالا دیگه گفت من دیگه پیداش نمیکنم می که توضیح دادن من یه تخفیف میتونم بهشون بدم تو دوره‌های که میخوام برگزار کنم نهایتش برای من اسمشونو بنویسن اینجا که من یادداشت بکنم بعدا بهشون بگم بعد چه, چه جوری عمل شد دو هزار و, و چهل بیتکوین پیشبینی میشه استخراج 21 میلیونش به اتمام میرسه تا پایان 20 چهل اه، تا پایان بیست ما به بیشترین میزان بیتکوین استخراجی شده میرسیم و عملا دیگه استخراج زیادی صورت نمیگیره هافینگایی که انجام میشه که توضیح براتون میدم میزان استخراج رو به حد اقل میرسونه و جایزش رو به کمترین میزان و خب این عرضه و است که در یک بازار اقتصادی قیمت رو میتونه تعیین کنه خب بریم جلوتر یه تاریخچه بیت کوین میخوایم ببینیم قبل از اون خب بزنین دارن یکی میگه اینجا خانم خودشون قد شدن رفتن بیرون فکر کنم خانم نگار رضایی حالا ایشون اگر دوباره تشریف آوردن یا تو